Látky jsou velmi slabé, jiné naopak vydrží ohromnou sílu. V dnešním díle se zaměříme na jedno velmi speciální pevné a silné vlákno s charakteristickými vlastnostmi. Jedná se o vlákno, které je známé pod obchodní značkou dynýma. A co je to vlastně dynýma vlákno? Jedná se o polyetylenové vlákno, které má velmi vysokou molekulovou váhu. Řečeno jednoduše je velmi lehké a zároveň pevné. Kromě toho, že je vlákno lehké a pevné, je také odolné vůči vodě, prachu, chemikálím, mikroorganismům a slunečnímu záření. K samotnému použití tohoto vlákna se dostaneme později. Teď se pojďme podívat, co dynýma dokáže. Zmínili jsme, že dynýma vlákno je velmi pevné. Podle všeho je to dokonce nejpevnější vlákno na světě. I velmi tenké vlákno dokáže udržet obrovskou váhu. Je dokonce pevnější než ocelové dráty, které jsou navíc velmi nebezpečné při přetržení kvůli tomu, že se ocelové části rozletí do okolí. K tomu, aby se přetrhlo dynýma vlákno, byste museli vyvinout obrovskou sílu. Při přetržení dynýma vláken vám navíc téměř žádné nebezpečí nehrozí, protože vlákno je velmi jemné a lehké. Když je vlákno tak pevné, jakou hmotnost dokáže udržet? Co třeba 600 kilogramů? Pokud na našem exponátu vyvineme dostatečnou sílu, zjistíme, že naše vlákno opakovaně odolá i simulovanému tlaku, Hmotnosti 600 kg bez sebe menšího problému. Jedná se tedy opravdu o velmi pevné a silné vlákno. A kde takové vlákno můžeme využít? Dobrým příkladem je horolezecká výbava. Z vláken dynýma se vyrábí například batohy nebo bundy. Jsou lehké, voděodolné a díky tomu vhodné i na náročné túry. Dalším příkladem jsou stany. Kromě nízké hmotnosti a odolnosti proti vodě, mají stany s vláken jiné výhody. Jsou velmi odolné vůči ultrafiolovému záření pocházejícímu ze slunce. To je jedním z hlavních důvodů slávnutí látky u stanů při dlouhodobém vystavení světlu. Vlákno je odolné i vůči plísním díky tomu, že je téměř neprodyšné a vodě odolné. Když je vlákno tak lehké a pevné, proč z něj není vyrobeno všechno, co používáme? Odpovědí je vysoká cena. Nové technologie jsou z velmi drahé. Čím více se ale začnou používat a jejich výroba se zefektivní, tím více pak jejich cena bude klesat. Kdo ví, třeba jednou všichni budeme nosit oblečení, které je vyrobeno ze speciálních látek jako jedinýma.